Всем добрый вечер Мы из Украины. В эфире канал творческого пчеловодства. Начинаем наше общение. Но я так чувствую, что сезон 2023 года будет у нас довольно-таки веселый, потому что тема тропик клеща только набирает обороты разоблачения его. В конце 80-х я имел честь закончить Киевский специализированный республиканский комбинат по пчеловодству в Троицком монастыре, Киевская, 15. Многие, наверное, пчеловоды заканчивали в то время. И вот в программе Обучение. В обязательном порядке были болезни и вредители пчел. Ну, на то время уже, конец 80-х, в 70-е в Украине был обнаружен клещ ворота тропический. Он уверенно уже шагнул и надел, страху нагнал пчеловодам. Но к концу 80-х как-то пчеловоды уже нашли на него управу. Ну и, конечно же, упоминались, как в, общей, в общих понятиях, разные болезни, в том числе и тропилилапсоз. Я на то, в то время на него особо внимания не обращал. Почему? Потому что у нас северные широты относительно тропических регионов, а он в основном свирепствовал там, потому что его главная, Главный принцип и способ существования – это размножение и паразитирование на расплоде, то есть в расплоде именно в печатном. Ну раз в печатном, на взрослой пчеле он жить не может, а у нас без расплодного периода, даже без изоляции в то время, было минимум 3 месяца, поэтому в наших регионах он выживать не мог, соответственно, на него и не обращали мы особо внимания. Я сейчас зацитирую вам регламент, я займу немного, минут пять. То, что, чему я учился и что о нем говорит наука. И очень хочется надеяться, что действительно это так. Тем более, я не знаю, с чем мы сейчас имеем дело. Смотрите. Поражение печатного расплода, трапелапсос, поражение печатного расплода, сопровождающегося его гибелью или рождением маложизнеспособных трудней и рабочих пчел. Возбудитель. Болезнь вызывает, болезнь вызывает клещ трапилепс клары, светло-желтого цвета до коричневатого. Размеры такие-то спиной щетинка, то не особо так. Оплодотворенная самка. Откладывать 3-4 яйца на стенках ячейки с личинкой вскоре после ее запечатывания. Через 24 часа из яйца выходит протонимфа, затем через сутки нимфа, а затем уже появляется взрослые клещ. Соотношение самцов и самок один к одному. Вышедшие из ячеек молодые самки способны к откладке яиц через 1-2 дня. Весь цикл развития. 8-9 дней. Основная масса клеща находится внутри ячеек расплода. На взрослых пчелах встречается незначительное число паразитов. Клещ использует пчелу как транспортное средство, не питаясь и не способен сохраняться на ней, ней всего-навсего одни-двое одни, суток. В северных широтах, где зимой в семьях пчел отсутствует расплод, клещ погибает. Эпизодические данные. Но это не особо важно. Так. Клинические признаки. Около литков и на дне ульев находят, выходят выброшенные, находят выброшенные пчелами личинки, куколки и уродливые пчелы. Расплод. Разбросан по соту. Количество его постепенно сокращается. Погибшие личинки теряют блеск, изменяют форму их тела. Передний конец некоторых погибших личинок вытягивается, выделяется из ячеек. Окукливание личинок часто задерживается. Отмечается гибель кукол или они завершают свое развитие до взрослых пчел. Завершают, потому что понятно, все соки высосали, и этот процесс онтогенеза прекращается. Могут в одно время появляться, то есть паразитировать в пчелах и ворово, и тропилосквары. Диагноз. При вскрытии печатного расплода находят от 1 до 4 клещей. Иногда число паразитов достигает 24-36 экземпляров на ячейку. Погибших клещей можно обнаружить и в мусоре, и на дне улья. Для лабораторного исследования направляют печатный расплод размером там 3 на 15. Так, подвижных клещей внутри ульев лучше собирать посредством мокрой кисточки. Профилактика. Запрещение ввоза больных семей. То есть распространение пакетами, сотовыми пакетами. Меры борьбы. При появлении заболевания принимают решение об уничтожении больных семей. При поражении запечатанного расплода в семьях пчел из них удаляют. Расплод, кроме сотов, с засевом, а именно печатный. Лечение больным, семьям, больных семьям обрабатывают концентрированной муравьиной кислотой в течение 6-3 дней при ее испарении 5 сантиметров кубических. Положительные результаты получают также при удалении расхода и заключении маток в клеточки, но почему-то на 9 дней. На 9 дней. И сейчас я тут пропустил один важный момент. Где его родина? Откуда он к нам появился? Ну, в общем, где-то Из тропических стран, не то гималайские пчелы, но ну, неважно. Это заключение исследования, я надеюсь, что это действительно были исследования в то время, что клещ тропилелопсклары паразитирует только в пчелинном, причем печатном расплоде, а на взрослых пчелах он не может паразитировать вообще, живет один-двое суток. В таком случае, с каким зверем мы сегодня имеем дело, если его обнаружили в Иркутске и в Полтаве, довольно северные регионы? Это или же мутированный каким-то образом со временем клещ Крапеллитовсклары, или же почему-то больше я склоняюсь к тому, что это эволюционно приспособленная ввож грызунов. Крыс и мышей. А мыши, присутствие мышей в ульях, это довольно-таки распространенное явление у пчеловодов. Но как бы там ни было, проблема остается, она вообще, в принципе, зависла у нас сейчас вот так вот в умах. И мы стоим перед дилеммой. Во-первых, кто и что это? Это раз. Во-вторых, какие меры борьбы? И еще одна интересная ремарка. Кстати, Виталий из Полтавы, он говорит, появился он у меня, сразу после зума в субботнего, мы на контакт, я говорю, появился он у меня после того, как я один раз всего-навсего выехал в деревню, и пасека находилась вблизи овчарни, там и, и овцы, там и мыши, крысы, в общем, этого добра, этой живности хватало. И после этого он приехал к себе на тащок, на стационарный, и до сих пор находится там. И после того появилась проблема и сопровождается гибелью семей. Так вот, интересный факт. Все клещи, еще одна информация, спасибо пчеловодам, зум наш проходит не, не напрасно, подключается все, то, что, где я слышал, видел. Оказывается, клещи имеют четыре пары конечностей. Четыре пары конечностей. Вороя капсони, трапелец клары и те клещи, которые даже ну, паразитируют на животных, ну такие. И, и на нас их часто можно в другой раз, не дай Бог, встречать. А у три пары. Вошь грызунов. А к ней отношения будут уже в одно... В плане обработок несколько отличаться в сравнении с обработкой клеща паразитирующего на пчела. Так что такие нерадостные у нас на сегодняшний день факты, что касается этого паразита. И лишний раз как-то наводит подозрение на то, что кусает он, не, не, не паразитирует, как написала и описала наука тропиллитовсклары, что он питается исключительно гемолимфой в личинок в запечатанном виде. Вот, пожалуйста, ну, пока доверимся этой информации и науке, исследованиям науки прошлого столетия. И вдруг он сейчас кусает все, что шевелится. Личинки даже младшего возраста. Резет, где только прилеп, где только прицепился, и там он сразу наносит эту агрессию. И ножки, и несколько причем укусов. Так что тема, тема остается открытой. Я думаю, что мы как-то защищены от этого, от тропилопсоза. Были уверены, что защищены, и больше я склоняюсь как раз к той версии, что это может быть эволюционно мутированный паразит в виде вши грызунов. А почему бы ему и не приспособиться в этих идеальных условиях членов расплода, при стабильной температуре, при таком микроклимате, при такой кормовой базе, там прекрасно размножаться и никто ему не мешает. И затем приспокойно перезимовать на, на тех же грызунах. А у нас, я говорю, их, дай Бог, этого добра, даже в степи стоишь. Я не говорю уже в Амшаниках, там, где или в каких-то таких вот постройках, где живность была или есть. Ну, можем сейчас вкратце... У кого есть какие мнения, обсудить и перейдем к маткам. На прошлом зуме была затронута тема по породам маток, так что пройдемся и по ним. Тоже тема довольно актуальная и есть смысл пообсуждать эти породы, кто чем, кто какой занимается и у кого какие наблюдения. По, именно по породам. Кто отдает какое предпочтение. Может, кто где слышал еще, что касается вот этой нашумевшей сейчас темы, она ворвалась на YouTube, просто, ну, как, я не знаю, самая модная информация. Да, я хотел сказать, что новой информации нет, а мы в прошлый раз в основном все обсудили. Сергей Брагин, спелка обжигал. Да, да, я вижу, Сережа, да, вижу. Хорошо, значит, если у кого будет поступать или кто-то где-то что-то узнает, мы два раза в неделю собираемся, будем на протяжении зимы как-то шлифовать тему этого зверя, пока еще непонятного, откуда он появился и откуда у него ноги растут и как с ним бороться. Ну, безрасходный период, как бы там ни было, сейчас главный метод и главный способ его, в крайнем случае, если не... Не полностью уничтожить, но хотя бы успешно бороться – это создание безрасходного периода. Ну, конечно же, это наша тема – изоляция. Хорошо, остановимся на этом, ставим точку. Значит, тема открыта, и будем по мере поступления информации, то, что я услышал, узнал, значит, будем делиться. Теперь по породам маток. Какой занимаюсь, какой занимаюсь породой я? Аборигенной. Аборигенной Постоянно об этом говорю, постоянно об этом пишу. Во всех книгах везде делаю акцент на этом. Выбираю лучше из лучших. Какие факторы, то есть какие показатели у пчелиных семей на моей пасеке являются авторитетными для моей любительской селекции? Это склонность к болезням и... Хорошая полноценная зимовка с минимумом потерь, то есть как можно меньше подмора. Продуктивность пчелиных семей ни в моем направлении маточного молочка, ни в медовом направлении меня как таковая не касается. Я лучше сделаю большее количество семей в лице отводков, выберу, сделаю тот же, в конечном итоге, Тоже количество на выходе товара, но не в лице одной какой-то рекордистки племенной, а в лице двух семей. Но зато я буду знать, что она за зиму не пропадет, и тем более я не сделаю из нее селекцию в лице дочерей. Очень часто пчеловоды на это, вот ловятся на этом. Хорошо доломет, все, сделали дочерей. За зиму половина пропала и начинаются проблемы. Ищем зачем другие породы. Почему именно аборигенные? Есть многие породы и у каждой породы есть линия. И не одна линия. Эти линии между собой постоянно, постоянно делают помеси. То есть между ними идут, идет скрещивание природа. Так, так, так приспособлено. Вот представьте себе, какое генетическое разнообразие накопила в себе пчелинная физиология, пчелинная генетика, если одна матка обгуливается, раньше это было 10 трутней, сейчас уже я слышу где-то около 30. Вот представьте себе, 30 трутней, сперма от 30 трутней накапливается в матке сперма от 37. семей. И что интересно, один, э, один трутень в, своем, э, семени, в своих э, семенниках несет 4, 3, 4 миллиона сперматозоидов. Матка накапливает в своем семяприемнике 5 до 7 миллионов. Казалось бы, с одним трутнем можно ей обуляться и полностью заполнить семяприёмник этим этим количеством. Но именно в как раз вот в этом и является фактор природной селекции. То есть выжить должен сильнейший. Закачивается сперма в этот семяприёмник. Сначала в, в непарный яйцевод закачивается, то есть в процессе спаривания заходит эта сперма. Затем, будучи, матка находится в половом созревании, вокруг семеоприемника воспаляется, активируется предаточная железа, внутри есть визистая оболочка, она приходит в активность, и туда заходят сильнейшие. Семеоприемник не спермонасос затягивает и засасывает туда сперматозоид из непарного этого семи яйцевода. А туда заходят и заскакывают на эту слизистую оболочку именно самые активные, самые жизнеспособные. Затем уже в процессе оплодотворения яиц уже спермонасос вытягивает, то есть выбирает ну, какой там процесс, неважно, и распространяет по яйцам, по диплоидным яйцам. Неплоидное яйцо получается в результате его плодотворения сперматозоидом, то есть двойной набор хромосом. Остальное, то, что не зашло в семеприемник, выдавливается с мукусом. То есть это естественный, природный вот такой фактор селекции. Выживает сильнейший. И гибридизация помеси между собой ⁇ это физический фактор такой, что вот помеси... Между линиями происходит скрещивание, идет обмен генетическим наследием, и выживает сильнейший. Есть доминанты, есть рецессивы. Доминирующие и рецессивные хромосомы. То есть жизнеспособные, доминирующие и слабожизнеспособные рецессивные. Почему близкородственные связи нежелательны? Потому что набор при скрещивании, в близкородственном спаривании... Доминирующий хромосов меньше получается, и очень часто это негативно влияет на, на наследственность, на жизнеспособность, а дается на обгул вот такого разнообразия. И возьмем как пример Бахфаст. Что такое бахфаст? Это отселекционированный профессионально отселекционированный гибрид. Он содержит в себе где-то 5 или 6 пород – английская, немецкая, лигустика, итальянская, македонская, по-моему, еще греческая какая-то. И вот выбранный в процессе брат Адам, в процессе многих лет, путем селекционного такого подхода, подбора, вывел такую вот породу. Короче, собрал самое лучшее из этих, трех, из этих шести видов существующих пород. Именно доминанты. Поэтому я и отношусь к породам пчел с этой точки зрения. Выживать в природе должны сильнейшие. И только аборигенная линия может приспособиться к изменению климатических условий, к изменению кормовой базы. Та порода, жившая 50-100 лет назад, при, тех, при той кормовой базе, при том климате, сейчас уже может, если ее так вот виртуально переместить в наши условия, я не думаю, что она показала такие результаты, как и в, те, и в тех условиях. А периодически и постепенно между пчелами происходит этот фактор и возможность скрещивания, передачи наследственности по выживанию. Поэтому аборигенная линия, я думаю, она может быть и степной, она может быть и карника, и тоже бахфаст, но удержать чистую породу, вот так, как она дала, допустим, сегодня, при этих опытах и удержать ее на десятилетия, я думаю, это нереально. Все равно природа, в природе то, что выживает в естественных, экстремальных условиях, оно и будет э, самым авторитетным и самым жизнеспособным. Так, ну Сергей готов подключиться. Так, у меня звук есть? Есть, есть. кто слышит. Хорошо. Добрый. Ну я как представник спилки Бжелеви в Украине Бакфаст э, должен обратить внимание на некоторые моменты, которые являются спорными, непонятными. Но с самой проблемой, что не все даже понимают, что такое порода, откуда она возникает, чем она отличается от расы, так? То есть многие не знают, и чем она отличается от линии, и линия эта порода или нет. Ну, то есть вопросов кучек, которые, ну, непонятны на первый взгляд. Но проблемы начались... В СССР с 1971 года, когда приказом Министерства сельского хозяйства запретили употреблять термин «раса» и написали, что ну, аналогичный ему термин «порода». Для чего это было сделано? Для того, чтобы, минуя стадию исследования, можно было породу поймать в лесу и доложить партии правительства, о достижениях, которые, которые есть. И уже 51 год это все баламутится, никто не может понять, что такое порода по сути. Я думаю, что на, э, самое время дать определение. Э, порода ⁇ это продукт селекции расы человеком. С ВКАРСТАНЕМ, я буду, можно и на украинский, пытаюсь на украинском больше говорить. Вы меня простите, я буду туда и сюда. Давайте как вам проще изяснять вашу мысль, так и говорите. З використанням зоотехнічних прийомів контрольованого парування. Розумієте, що це значить, що якщо нема контролю парування, якщо нема родоводу, то нема породи. А що є? Чи є чи, то, що ми називаємо порода, це по суті є расами. Раси, е, є різниця, розумієте? Раси, вони виникли природним шахом, а породи – це продукт діяльності людини. Розумієте? І коли ми кажемо, що це порода, як би ви її не називали, то ми певні, що ми маємо справу з контрольованим паруванням, і ми маємо справу е, з, з, з родоводами. Тобто це те, що показує... Процес формування цієї породи. Тепер такі проблеми тільки в пострадянському просторі. В старому світі, вони, вони як були багато років, так і є. В них такого розуміння, як породи, нема. Якщо адаптувати слово породи на їх мову, що це таке? Це? Порода, это, по сути, линия расы. Разумеется, ну, по нашему породу для них линия расы. Ну, я есть раса Карника, есть линия Склинар, Пешец и, и, и, и, и так далее. По сути дела, по-нашему, это были породы. И у нас так же самое. У нас есть Карпатка, так? И у нас есть, э, ну, кала, типы, как Калачаевские, там... Цеп, э, це по суті діла, лінії раси. Але у нас є підміне понять, ми е, кажемо на расу породу, а породу на расу ні. Один термін, одне значення. Нема такого, що е, от сказали. Бо ми раз так скажемо, мова про расу, а кажемо про породу, і, і, і навпаки. Дайте нам пораду. Практичному бджаляру. Як орієнтуватись і як йому на чому базувати свій вибір або своє практичну селекцію? Я вже тільки що сказав. Два критерия. Перше. Родовод, друге, контрольоване парування. Все. Все. Так. Хто із пчеловодив практика по? по породам, и какие, какие используют, и какие положительные стороны по любительской селекции существуют, и вы можете поделиться. Не, не беря во внимание, если не брать во внимание, то, что каждый год вы постоянно покупаете где-то у специалистов на ну, племенные там, обгульники, островные и так далее. Кто занимается любительской селекцией, и какой подход, какой подход при вашем э, подборе и при вашем э, способе вывода маток? Есть такие сейчас У, вот. Володь, вы мне чуете? Иван Михайлович, да, я. Да, мы дуже рады вас. Вы тоже специалист, пожалуйста, вмешайтесь. Витаю вас всех рады, чути. Сережу, приятно было почути. Сергій, тобі зразу пишу і, і доручаю вже, і всі почули, свідками будуть, що внесено в план роботи міністерства на, на цей рік зміни до технологічних правил ведення селекційно племінної роботи у бджолярстві України. Так що від нас чекають пропозиції. Я дуже від тебе чекаю пропозицій, я її готую. Ну і Карпатчикам теж пішо, пішло розпорядження, і Карпатчикам, Степовикам, щоб вони дали своє бачення, свої пропозиції, внесення змін до цих технологічних, недолугих, тупорилих вимог, які написані були якимись свинарами або людьми, які займалися великою рогатою худобою, а не бджолами. Конярами. Конярами. Нарешті, нарешті вдалося нам добитися цього, і в план роботи, включено, і нам в інститут довели вже подати пропозиції щодо змін, внесення змін та доповнень технологічні вимоги. Це в наших силах, через те, що вони затверджуються наказом міністерства незалежно від закону України про бджільництво. Так що, якщо чим швидше ми зробимо ці нові вимоги, тим краще буде для нас всіх. Оце е, перше, що я хотів сказати, попросити Сергія Абрагіна, бо він найбільше е, володіє ситуацією взагалі селекції, європейської селекції, світової селекції. А далі будемо слухати. Сергій, ти там знаєш, як в нас в робочій групі збереться Ари там Бабі знаю, і їм знаю, подібні знаю, спеціалісти. Да? Вони нам будуть розказувати, як ми повинні жити. Ну а тепер щодо е, вертаємося до нашої проблеми, про яку сказав Пан Володимир Малихін, дивіться питання масової селекції, поки не буде наведено порядок з селекцією е, в племінних господарствах, які в нас ще є відповідно до діючого законодавства, до діючих теологічних правил. У нас є селекційні е, якби племені ми їх називаємо ну відповідно до закону племеними господарствами ну по суті вони не є племінними господарствами по суті своїй бо вони не роблять племіної роботи вони не ведуть тієї роботи оці всі звіти це то фігня надумана розумієте там що медопродуктивність така висока і вже в мене племінне господарство все тут дурниці Племінна робота ведеться тоді коли ведуться реєстри коли ведеться облік батьківських материнських сімей і звичайний пересічний пасік, пасічник має можливість придбати репродукційну матку раз там в три-чотири роки для того, щоб виводити від неї собі маток. Тільки в такому випадку, коли він буде це вести ретельно, він зможе наситити відібраним, відселекціонованим трутовим фоном територію, де він господарює. А інші люди теж повинні мати відібраний кращий матеріал. Тепер виникає питання, як же відібрати матеріал для матки репродукційної. Ну я її умовно називаю репродукційною, через те, що людина від неї буде виводити собі маток. Ну як в нас на сьогоднішній день це відбувається? Тупо береться найкраща сім'я яка от класно принесла меду у сьому році від неї починають плодити і плодять чорт знає що тому що це гетерозисна сім'я яка абсолютно не передає всі свої будемо казати спадкові ознаки які би ми хотіли ні по медопродуктивності ні по ріливості от що вона наловила трутні яких по окрузі і в якийсь момент вона стала гетерозисною через вплив чужого трутня, який якимось чином збільшив її ефективність по медопродуктивності. Але вона ніколи не передасть своїй властивості, якщо з нею не ведеться селекційна робота по добору, по підбору і по вибраковці тих особин, яких вона народжує в процесі репродукції. Розумієте, як? Тому масова репродукція можлива тільки тоді, коли буде наведена наведено порядок на пасіках. У нас це відбулося хаотично. Коли у нас почали, в радянські часи, коли ми вели роботу по лініях, в дослідних господарствах велися добори, відбори, селекційні процеси. Ми збирали на окремій племені пасіки, збирали кращі чистопородні, чистопородні, ще раз наголошую, матки, які там давали батьківський фон, на, цьому, на фоні, цьому батьківському фоні в горах на джолопитомниках е, облітувалися інші матки, які були віддалені від інших ліній. І таким чином в ті часи відбувалося от те, про що ви говорите, що можна відібрати кращу матку в себе на пасіці і від неї далі е, займатися репродукцією. Через те, що в той час, як би там не розказували там наші недруги, велася селекційна робота, в господарствах, які займалися, які зобов'язані були робити селекційну племінну роботу. І по рознарядці роздавалися ті матки, розсилалися по інших господарствах, по колгоспах, радгоспах. І звідти вже люди собі черпали той відселекціонований матеріал. Коли то все розвалилося в 90-х роках, народ не мав, де брати той матеріал. Далі пішло неконтрольований процес почали завозитися матки останніх 10 років до нас завозяться матки які фактично є відселекціоновані у відповідних територіях у відповідних місцях і Богу дякувати що так співпадає що вони адаптуються в наших умовах ті які не адаптуються Ті просто-напросто вибраковуються. Люди ними не користуються, бо вони недобрі, вони не підходять, їх вибраковують. А ті, які адаптуються в цих умовах, ті, які показують хороші результати, народ тішиться, щасливий, і від них починають від... виводити. І тут є один момент. Якщо, наприклад, людина привезла, завстаючи з Німеччини матку, вона привезла на 99% чистопородний матеріал. Тому що там люди займалися тим, займаються і будуть займатися, розумієте? А ми тільки почали це робити. І сьогодні ми вже ми знаємо, що на наші облітники так як то український гонор не дозволяє прийти в об'єднання і сказати, я до вас завезу маток своїх напорування, то вони там із потішка в кустчах ховають своїх там нуклеуси, облітують і одержують хороший батьківський фон на свої матки, які вони відібрали. Але люди простого не розуміють. Крім того, що ми підберемо батьківський фон, необхідно ще робити ряд е, досліджень морфометричних, біохімічних, ну, ну біохімічних може і не треба робити, але хоча б практичних, відібрати матку, яка є чистопородна, і тільки чистопородна матка, удержуючи чистопородного трутня, може дати хороший спадковий результат. Якщо цього не робити, а просто тупо брати матку на пасіці і від неї плодити собі дочок, то ви одержите в кращому випадку трутня, який теж не буде прогнозований. Тому що це матка, яка одержана, яка, давала, яка дала хороший показник в результаті гетерозису, який, який став випадковим, а не прогнозованим. Розумієте, в чому діло? І тому сьогодні масова селекція на пасіках, користувацьких пасіках вона реально неможливо як би ми там не хотіли хочемо ми того чи не хочемо нам треба мати чисто породну якісну бджолу від якої одержувати репродукцію і ми одержимо таким чином поляки пішли таким шляхом чому поляків продається 90 маток неплідних з господарств та тому що неплідна матка яка приїхала до пасічника, вона на наступний рік дає трутня чистопородного, селекціонованого, в якому збережено спадкої ознаки. І якщо він бере знову десь якусь маточку в іншому місці, на протязі 10 років відбувається цей процес, таким чином відбувається насичення якісним генетичним фоном е, тих пасік, які є в окрузі. Таким чином люди і ведуть собі ту селекцію. Ми знаходимося на початковому етапі цієї роботи. Розумієте, як? Ну, от, якби так, от я так загалом багато може не розказував. Давайте краще питання, і я на них постараюся дати відповіді. Іван Михайлович, коли у нас буде отакий центр племінний, щоб ми могли брати у вас репродуктора і на любительських пасіках своїх щось там помічам робили, якусь там селекцію? Дивіться, пане Володимир, значить, в нас на сьогоднішній день вже є такий центр. Просто він ще не, є, не набрав такої сили об'єднавчої. В нас є багато е, людей, які займаються інструментальним осіміненням маток. І я вам хочу сказати, я вже знаю, слідкуючи за, за пабліками, е, 90% цих людей користуються якісним матеріалом, інструменталісти. Ми на облітниках вивозимо також якісний перевірний чистопородний матеріал. Такі інструменталісти у нас мало і ціни високі. На облітники приїжджають мало, тому що це ну, якби затратно. Треба ЕВК купити, треба приїхати, треба привезти чи переслати. Проблеми з пересилкою. А ми не можемо забезпечити таку кількість маток, щоб людям ми могли... От, ну, Допустимо, по областях, я стараюся зараз по областях, в кожній області створити пасіки, репродуктори, які, на які ми будемо передавати з нашого об'єднання, ну ми зараз об'єднанням «Одкрив України, інститут», ми вже якби працюємо разом. Богу дякувати, дійшли згоди, директор прийшов новий в інститут, який не просто юрист, який сидить, штани протирає, а який хоче щось зробити. І Сьогодні в нас була з ним розмова, він підтримує створення нормального функціонування єдиного селекційного центру з його необхідними елементами, тобто лабораторії морфометрії, лабораторії генетичного дослідження, лабораторії репродукції і наведення порядку саме у технологічних вимогах доведення селекційно племінної роботи. І я дуже сподіваюся, що на наступний рік ми введемо в роботу вже програму селекції, яка буде висіти в нас на сайті, за по прикладу бібріда ми дещо пішли далі Ігорю довгунику хочу подякувати якщо ви там хто будете чути знаєте що ця людина створила селекційну програму яка дозволяє нам вести селекційну роботу з бджолами і це вона буде в онлайні і всі бажаючі які захочуть працювати будуть мати можливість зайти до нас, не тільки члени ОМУ, тому що дехто каже, о, доска всі хоче загнати до себе в ОМУ. Та не треба мені в ОМУ, я не маю часу всіма займатися. Хочу, щоб всі розуміли, що без селекції ми просто будемо е, плентатися ззаді і будемо возити матки з Європи, розумієте І тому сьогодні стоїть питання, Організаційно, оце, що говорив Сергій Брайан, що якщо буде вестися селекція, буде вестися реєстри, і ми будемо знати, що є отакі-такі-такі такі матки, в цьому році показали такі результати. В Чернігівській області в нас принцип такий, побудована програма, що в нас одна мікролінія, мікролінія вона тестується на чотирьох різних стендах в різних місцях. І таких по чотири... Селекціонери є в одній тільки групі, а їх має бути. Чим більше, тим краще. І абсолютно я не відстоюю там інтереси ОМУ, що в ОМУ. Ми то організували, ми це зробили, ми це запустили. Ми задарма створили програму Morpho Excel і задарма навчили всіх, хто хотів, щоб люди могли знати, користуватися. Це так, як, ну, як азбука. Якщо людина не вміє визначити в неї чистопородна колонія чи нечистопородна, як вона може займатися репродукцією, не знаючи чи ця матка гібрид, чи ця матка чистопородна. Тобто, було зроблений перший крок, була створена морфо-Ексель. В простому варіанті зараз ми напрацювали, вона працює у нас і по протоколу DAWINO, і зараз у і нас вже і інші методи досліджень. Багато введено ще додаткових протоколів, які є в Європі, які в нас в Україні ще й не чули. Але це вже складніше проєкт, ми його використовуємо для нас, там у нас невелике коло людей, які вміє читати графіки, розуміє, що таке ті чи інші кути, ті чи інші формули застосовуються в даному визначенні. Тобто простому пасічнику сто років не потрібно, йому треба хорошу матку взяти і від неї собі наробити дочок, які будуть гарно носити мед, не будуть жалити, не будуть доїдати сусідів. Правильно я кажу? Оце так і а так. Займа... Да, а займатися селекцією мають ті люди, яким то в кайф. Тому що селекція — це збитки. Селекції — це не прибутки, розумієте? Репродукція да, — це то бабло. Тому в нас багато є тих, хто просто купляють матки в Європі, привозять сюди до себе і тут же навчилися гвалтувати неплідок і масово продається в нас матеріал, який завезений сюди. І ще раз нагадую, дуже добре, якщо цей матеріал підходить для тих чи інших умов і людина від нього собі виводить, таким чином насищається необхідним трудом той чи інший регіон і там збільшується продуктивність, краще людям працювати. Тому от у нас сьогодні отакий процес відбувається. Поки в нас в Інституті не було це все налагоджено, поки в Інституті продавали матки на прохідній звичайні користувацький без роду, без племені, і то називалося то українська степова, а то карпатка, то так воно і було. Зараз це все міняється зв'язку з приходом нового директора. І такого, я, я дуже сподіваюся, що такого більше не буде, що ми запустимо цю систему селекції, облітників у нас вже є. На островах в нас облітники є, на українську степову і на Карпатку, і на Карніку. І Карніка в нас облітується, і Карпатка в нас облітується, і українська степова вже має контрольоване порування. Єдине, чого ще немає, немає реєстру цього матеріалу, який ми одержуємо в процесі цієї селекційної роботи з 2016 року. Але я надіюся, що ми цього року це зробимо. Дуже добре. Бах... Іван, Бах... Іван... Бах... Іван, Іван, Іван Михайлович, ви що ви ви хочете? Ну ладно, давайте вже. Я, я кажу, що Та і же є. Що вже скажи, Іван Михайлович, що а то, а то якось. Ні, я то однозначно то... так я я ж не можу в тебе забирати якби, пальму пальмо Є да, голова ну, асоціації, цілкий бакфаст. Моя позиція така: не боріться з бакфастом, ви не нормальні люди. Для чого ви боретеся? Якщо він хороший, він сам буде. Якщо він поганий, він умре. Так само, як будь-яка інша раса. Ну, якщо вона нам не підходить, вона просто От і далійку завезли, тішилися, тішилися, забули за ню. Ковказянку якусь замішану завезли. От вона й виздихала. А то, що хороше, то працює, розумієте я? Так само і з цим, і з Бакфастом, і з Карнікою, і з Карпатікою. Якщо вона хороша, і вона людині підходить, люди будуть ними користуватися. І ніхто насильно нікого не заставить тримати там чи Карпатку, чи українську, степову, чи Бакфаст. А то, але то комусь вигідно було, то піаритися, розказувати, як ми боремося з Бакфастом. Ну, це істина. Підтримує Іван Михайловича. Е, є розумні люди, значить, у нас все ще буде добре в цьому плані. Е, і ще хочу сказати, по моєму розумінню, такого е, ту, как, явища, як е, масова селекція, не існує. Розумієте? Бо селекція, це без контролю парування не існує. Це придули, щоб нам задурити голову і свої справи робити, чи може взагалі не робити нічого. Розумієте? Е, якщо е, можна, е, Володимир Григорович, питання було, як же ж вести роботу на своїй пасіці, да? От, ну, для себе, так сказати. Ну, е, по-перше, ми повинні розуміти, що, що найбільший вплив на пасіку на свою, якщо ти хочеш якісь е, ознаки закріпити, то можна передати через трута. Якщо є у вас добра сім'я, яка вас, е, ну, вас устраює по-багатьому, неважливо, вона е, гарантує найвищу чи, чи на даному етапі не дуже найвищу е, гарантовану передачу, але ці ознаки в ній є, то потрібно від неї в, ну, робити я, аби, я ти... Ти... На, на любому труті. І, і його трут використовувати себе на пасіці саме для селекційної справи. Розумієте? Це буде най, най, ну, найправильніше. І найдешевше. Бо це дуже дорога справа. От дуже диві... дорога справа. Сергій, дивіться, ну, поправте мене, якщо я роблю неправильно. Не так, як би Якщо ви, ну, ви фахівці зараз в справі селекції, ось дивіться, після, після зимівлі я відбираю декілька, ну пасіка, припустимо, 50 сімей, така невеличка. І три етапи обгулюю маток. Акація, липа і соняшник. То я бо буває таке, що ну, не, не всі облюють, обгулюються. Після того, як я роблю ревізію, вибираю ті, що перезимували найкраще. Найкраще. Я їм даю тру трутневі соти. Для... Так. Це батьківські сім'ї. Це в мене батьківські сім'ї. Але даю трутневі соти всім сім сім'ям в батьківських сім'ях у мене вирощують трутня скільки там вони получать два чи три там заходи по мене. а у тих сім'ях де я не хочу щоб вони псували мені трутневий генофон я вирізаю роблю гомогенат щоб вони там не путались під ногами всіх батьків всіх сімей а, а племінний матеріал для личинок беру у друзів, де вона пропрацювала три роки, дуже добрий, давала показник протидії хворобам, але робочу сім'ю вона не тягне, але як репродуктор передачі спадковості вона іще дуже гарна по своїм якістям. Оце такий підхід в, в любительському варіанті. Чи це правильно, чи ні? Абсолютно правильно, абсолютно. І це і, і корисне ще в бо і ми має ще додаткове джерело надходження. Я маю маю ви гомогінат. Це дуже так, правильно, ти так ти так ти ти якщо ви зараз зараз ну кожній масці, кожній сім'ї, з якої ви потім виводите трутових так присвоїли б. Ну, номера свої, так, свою абревіатуру, бо е, це ваш вибір. Розумієте? І декілька ну, сезонів про, ну, проработалися, то ви створюєте е, крос, свій крос власний, яким користуватися можна підливати до якоїсь лінії, якщо вам подобається, чи ну, з іншою метою яку. Я вибираю краще від сезону до сезону, вибираю краще з кращих, ті, що в мене є на моїй пасіці. Ну і підмішую звичайно, роблю обмін з друзями. це, це принципово а, так, але це кращий за. Іванович, хоче возмутитися Івановим. Не, до я, я. я кращий за Дивіться, я не хочу розмуститися, мене я просто, просто не хочу, хочу дещо уточнити в вашій методиці. Значить, дивіться, яка в мене на пастіці, на расовій пасіці. У нас же ж облітники, і ми їх теж ділимо. А облітники в нас є двох типів є лінійні облітники і є расові облітники. От в мене отут, де я зараз живу, на хуторі в лісі, У мене тут є расовий облітник. Мене, що він собою представляє? Весною, коли починаємо ми починаємо виходити з зимівлі, я вже знаю, в принципі, які сім'ї. От зараз, навіть сьогодні я проміряв ті сім'ї, які показали найкращі результати в цьому сезоні. Це, сім... Це матки 2020 року не 21-го, 20-го року, вони в мене йдуть в племінну групу. Частина цих маток, але хочу зразу зауважити, що всі ці матки, вони всі з облітників, вони всі чистопородні і мають родоводи. Я частину цих маток слідкую. Значить, і По яких параметрах? Перший параметр, який мені потрібен для роботи в гібриді, для одержання маток е з високим кюрінгом АВ, мені треба, щоб я перевірив матки повара, толерантності значить от це я вони мені показали ну то що вони показують хороші медосборні умови то що вони там лагідні то вже безсумнівно різниці між ними ми вже не відчуваємо за ті роки що ведеться селекція вони якщо прийти на пасіку вони майже всі одинакові є різниця тільки там де кроси і кроси якщо є скарпаткою відселекціонованою то цей крос відрізняється від кросу який там допустимо скарнікою так що він має раніший старт. Але цей раніший старт, він буквально може бути 6-10 днів. Але для нас це величезний плюс, коли ми працюємо на акації. То оці кроси, я відмічаю їх окремо. І якщо я знаю, що у мене, наприклад, є люди, які просять на акацію, от Молдова, Румини, вони просять маток на акацію. Я тоді підбираю такі сім'ї, навесну, ставлю їм годівнички, такі оці літрові годівнички, один і два, і щоб вони, я не ставлю трутові рамки, тому що ми вже переконалися, що трутні, які виховані в трутових рамках, вони по життєздатності, по їх, як би сказати, мужському достоїнству, вони відступають тим трутням, які виховані на природньо вирощених сотах тобто якщо бджоли собі відбудували самі собі стільничок під цією рамочкою а вони її відбудують, якщо у вас хороші сім'ї, вони вже на середину травня у вас вже буде трутень, такий як вам треба а ті інші сім'ї, які мені не потрібні, вони теж відбудують трутня я того трутня виріжу, він мені не потрібний я оставляю 5-6 груп з тими трутнями які в мене показують високі результати, розумієте? І вони устаються як батьківські сім'ї. Я їх постійно підгодовую, я постійно за ними слідкую, щоб вони мали обов'язково трута, ці сім'ї. А тим сім'ям, які мені не потрібні, які в мене йдуть як батьківські, бо я тут, як материнські, бо я і материнські тут тримаю, я їх вирізаю трутня. Хоча вони не спаруються з тим трутнем, але для пущої важності я трутня звідти вирізаю. Вони собі знову будують, я знову вирізаю. Да, я на тому втрачаю дуже багато через те, що відбудувати рамочку з трутнем, це мінус 4 кілограма меду. Я втрачаю, але в мене це не задача одержати мене, в мене задача одержати якісний матеріал. І таким чином створюється така от популяційний облітних чистопородних е е сімей, які мають... Е отут от літає в мене в Окрузі, в мене тут два села, одне за 5 км, друге за 3 км. Вони працюють, приходять ці люди до мене з року в рік, вони беруть в мене той матеріал, який в мене буде трутовий. Вони там, ясно, що вони тим не займаються, але я знаю, що у них матки, якщо трутня наклали, то той трутень буде такий, як мені потрібно. Бо туди далі сім кілометрів, слідуюче село, туди вже не полетять, коли тут є насичений трутень. Таким чином я насищую от пасіку, де я буду виводити користувацьких маток для своїх споживачів, насичую отим трутним, матки якого відібрані в попередньому році і пройшли. Тестування. Тобто вони вже одержали якісні показники. Я вже побачив по бібріду, що вони в мене домінуючі є, і там я їх залишаю. А от материнки, материнки в мене теж залишаються тут, і я по від материнок вивожу просто дочок, і вони облітуються на расовому облітнику. Вони одержують величезний заряд хороших набір генів. Там, я кажу, мінімум це 4 буде групи, де буде маса трутня. А, як я ще зберігаю трутень? В кінці сезону я з цих сімей забираю маток, і вони в мене залишаються там з неплідними. Я даю їм маточники, ну, бо планово йде заміна, постійно величезна кількість маток міняється. Я щорічно замінюю Крим, матеріал, який є в племінній групі. Бо часом в племінній групі навіть робимо штучно імбредні матки для того, щоб зберегти їх якісні показники в їхніх дочках. І вона імбредна матка, ну я вам хочу сказати, що дуже часто, дуже часто імбредні матки абсолютно не відрізняються, по, навіть по яйцеклаці від їх дочок, від їх е, внучок. Тобто тут ще питання, наскільки швидко проявляється імбредність бжіл, дуже під знаком питання. І сьогодні Європа теж каже, що імбредність одержати обжіл, щоб вони були такі, ну, будемо казати, стабільні, це дуже важко. Розумієте, як? От гетерозис простіше одержати. Гетерозисний ефект, покращення. Та ми можемо, маючи з хороших відібраних сімей, одержуючи від них крос-комбінації, ми можемо одержати гетерозис. По-різному. Може бути там 5%, 2%, 20%. Це вже тут не можна, це вже на, на все Божа воля. Але отак, як ви робите, це добре. Це добре. Тільки треба перевірити обов'язково, щоб ті бджоли, були, які ви відібрали, вони у вас класні, щоб вони не були гібридизовані, щоб вони були чистопородні. Розумієте, в чому проблема? Якщо вона гібридизована, вона не повториться. Навіть, якщо ви в друзів візьмете якісь теж гібридизовані, то врешті-решт ви все одно удержите гібриди, розумієте? А вони не будуть одинакові. Якщо у вас там 50 сімей, ролі не дуже грає. Ну коли у вас 200-300 тисяч сімей, і вони всі різні, знаєте, тоді народ не хоче такого. Особливо великі пасіки, от по Польщі там до мене є по 500-800 по сімей, вони дуже-дуже бояться отого різнобою. Там треба чітко, щоб всі вони повторювалися, мали однакові характеристики. Те саме і в нас на Сході, в хлопців. Вони хочуть матки, щоб матки повторювалися всім, їх одинаково щоб були. Щоб приїхали, наставки привезли, зразу всім привезли. І щоб розширення було одночасно всім. А не, от тут треба підсилити, а от тут треба ще догодувати. А та щось, квола якась, це катастрофа. У тому наша задача одержати стабільність передачі ознак і у, у всьому блоці, от скільки маток пішло, наприклад, 92 група, значить 92 група, група всі сестри мають бути однакові. А це ми можемо одержати тільки тоді, коли буде хороший трудневий фон. Ну, отак от, от. Може задовго, але я думаю, зрозуміло. Я дивіться, я ремарку зараз, Сергій, буде ваш виход. Я зараз ремарку по трудневому соту. Ви кажете, що тільки у природно відбудованих в сотах в стільниках можуть якісні трутні ось... ні, я кажу що в природно відбудованих є більша кількість трутнів з достатньою кількістю сперматозоїдів ну, сперма, ну добре, коли ми добре. беремо сперму оцих от якісь з, звичайних з диких сот, сот трутні виходять ну 90% вони будуть нестерильні ось... скільки ми ну ось я, я готовлю соти для батьківських сімей Трутневий на соняшнику на, перед коротше кажучи на упреждення роблю на, на наступний сезон даю полурамку на останній медозбір на соняшник вони відстроюють там природний язик Трутневий і я його на наступному році в травні даю в сім'ю цей природний трутневий язик. Да, ну це правильно, це правильно, це да. Тут мови немає. Я моя технологія, да. да це, це, думав, так буде уваз... хороший трутень. Пробачте, От... Мається на увазі, що якщо бджоли і процес природний, відбудували і засіяли, тоді це, ну, якість. А якщо вже даєш відбудований, а вони ще трохи не готові, тоді може можливо, можливо вона тоді страждає трошки. Ну так, я думаю, з цього питання. Вен Михайлович, ти розкажи, що є два ринка і, в два підходи з саблітом. Лінійний ліній – це для селекції, а інший – це для товарних маток. Ну, в принципі, я, ну, це для селекціонерів важливо. І люди повинні розуміти, їм не потрібні чисто лінійні матки. Через те, що вони будуть е, мати звужений, якщо говорити, глибше входити, так, то оптимально, Ширина, будемо казати, кубітального індексу повинна займати 6-7 класів. Це для нас, для селекціонерів, оптимально для користувачів, якщо буде 8, 10, 12 класів, такі колонії з таким розмахом будуть краще працювати на всіх видах гадків, і тому краще мати однозначно з расових облітників, мати маток з ширшим, будемо казати класовим розмахом через те що вони будуть краще працювати по ряду ну як сказати і медозборів і по поведінці там же ж елементи є які накладаються одні на одного для пасічника Це нема краще. потреби мати абсолютно чистопородний матеріал йому треба одержувати матеріал кросований тоді на кросованому матеріалі звичайний пасічник одержить 20-30% більше меду ніж він буде одержувати її з чистопородної бджоли. Чисто чути мене, бо щось мене тут виключається. Та ми всі ми всі зачаровані вашою доповіддю Ай, та ладно. Просто чистопородні чистопородні бджоли це джерело роботи для селекціонера. А для е, звичайного пасічника йому треба одержати матеріал, який буде носити мед. Йому та Чистота породи йому 100 років не потрібна. Він любить, щоб вони були лагідні, спокійні, гарно розвивалися, принесли з кульбаби меду вже щоб вже в наставках вже почали нести весняне різнотрав'я. А к ріпак пішов то вже качати. Ото хоче пасічник. А селекціонеру то ну мені наприклад у ці ріпаки вони мені як печен в печінках сидять, вони мені заливають, і я не можу об'єктивно оцінити роботу слабачків які заливаються так само бо вони вирівняні вже розумієте ну і тому є такі проблеми і кажу що от то от і чим цікавий бафос Сережа може більше додати що там зроблена робота селекціонерами саме в напрямку щоб бджола активно працювала на всіх видах взятків щоб вона гарно це все освоювала і тому там підібрано якраз і такі, будемо казати, особини, які забезпечують у відповідних умовах роботу оцієї матки, цього, будемо казати, кроскомбінації, яка себе проявляє там абсолютно на гетерозисі, вона від, відмінно відпрацьовує. І ніяких, ніяких бакфастів, навільного парування бути не може. Так само, як ніяка карніка на вільному паруванні не забезпечує якості. Ніяка карпатка, ніяка, ніяка бджола на вільному паруванні не може забезпечити високій якості, якщо немає контрольованого парування. І то люди повинні усвідомити то. І не вимагати від матки, яку він купив там за 300 гривень, щоб вона йому носила, вона щоб прийшла зразу 6 відер меду мала в кожній лапці. Так не буває. Ставхнувся з таким цікавим моментом. Ну, по-перше, коли я е, питався вивчити це все, е, то намалював цих процесів, як воно це проходить. Ту, е, І е, тоді, е, тільки тоді мені стало розумі... розум... ну, розумі... зрозуміло, чому, коли ти даєш матку е, ну, Пасічнику, а він її бракує так каже: Ми «Ну, в мене люблять краще матки, ніж твої. А все із за мети. Замість, завдання селекціонера, щоб не його матка спрацювала, а потомство від її матки, від цієї матки спрацювало. А для цього ми використовуємо гетерозіс. Гетерозі. Коли ми її пускаємо, сам ефект цієї е, волни, ну, як закон нормального розподілення, розподілення бачили графік, да? він є, і в деякий момент результати однакові. Але подальша е, доля матки від селекціонера – йти вверх, а потім вниз. А подальше доля матки, яка ну, вільна на будь-якій пасіки є, і тільки вниз, бо в неї мета зовсім інша, я вже казав, це розмноження, і розповсюдження, і, і виживання. Тобто є цікаві моменти також з цим моментом. Так, так Серега Ростов, підождіть. Так, дивіться, хочу ще додати, Сережу. Питання в тому, що ми вже говорили тут за домінантні і рецесивні гени. Так от, домінантні гени у селекціонера – це один, зовсім інший набір генів, які нас цікавлять, і ми їх хочемо перевести в домінантні, накладаючи один на одного. А в природі домінантні гени зовсім протилежні від наших бажань. Ми хочемо, щоб бджоли носили достатньо меду, а в природі Бджоли достатньо не несуть. От, на жаль, вони несуть стільки, скільки їм треба для зимівлі і трошки запасу для весняного розвитку. Це раз, по їм потрібно вижити. Вижити, так. Вони зайво не витрачають так. енергію. А ми їх, коли ми селекціонуємо... Да, ми їм пхаємо стільки домінантно. Ми робимо е, мед. Е, якби мед для нас основний продукт в бджільниці. І ми в селекції намагаємося запакувати і батьків, і дочок, і репродукційну матку набором генів, який дасть якраз е, е, як сказати, домінантний ген по медопродуктивності. Розумієте, як? І виникає, не буває так, що десь щось додавали, то як ми щось десь додавали, то десь щось зменшилося. Як тільки ми починаємо заселекціонувати їх в медопродуктивність, ми втрачаємо... В яйцекладці. Як ми втрачаємо яйцекладці? Якщо вони з ранньої весни кинулися на ріпак і залили все гніздо, то ми вже на акації закінчуємо з живою бджолою, тому що немає, немає того життєвого припливу молодих бджіл. Вона завалила все, закрила її, матка не має де червити, залила медом. Оце такий момент є от Пернера, наприклад. Карл, він... Живе в таких умовах, де погані взятки, слабенькі взятки, паскудна погода. І роками ведеться селекція на використання слабких взятків. І тому матки Пернера зараз ну, останні два роки помінялася ситуація, бо він вивозить їх на інші запліднення, де все-таки є момент великої кількості маси сім'ї. Буквально ще 2015, 2016, 18 році пернеровські матки-карніки, вони були надзвичайно медопродуктивні. Вони на ріпаку залишалися без розплоду, а в лісі вже не було кому носити, тому що через місяць та бджола вся вже зносилася, молода не народилася, а на... вже говорити за соняшник не було про що. Розумієте я? І тому тут стоїть питання, от селекціонер, як... чому я кажу, що дивлячись, в яких умовах працюють пасіки пасічників. Хто використовує е, ранні взятки? Хтось використовує тільки акацію і каже, «Да мені той соняшник сторлюків не треба, його ніхто не хоче купити». А інший каже, «Та вона той акації раз на 5 років буває, а соняшник мені дає дохід». І тому тут виникає питання, які е, групи сімей використовувати для того пасічника, а які для того? І тому ми робимо по три тури облітників на Верхньому, Бистрому і два тури робить папа в себе там на Медвежому. Я знаю, що в папа на любий тур, що він не вивезе, там будуть матки з раннім стартом, його синівір, який з раннім стартом. Але туди варто підвести бджоли, які медопродуктивні, дуже медопродуктивні. І оцей генний набір, який виставляє Віктор Васильович в себе на облітнику на Медвежому, він Доповнює оцей генний набір е, тих бджіл, які ми туди привозимо за запліднення, то не має значення, то Карніка то буде, чи Карпатка то буде. І воно компенсує себе за рахунок того, що вона має високу яйцекладку, його синівір. Він таки везе відселекціонований, він не везе, щоб попала на облідник. І ми привозимо туди маток, які заточені під медозбір. І таким чином ці матки починають працювати і на ріпаку, і на лісі, і вже якщо там взяток обривається, от там вже починаються проблеми. Треба робити відводки для того, щоб використати їх ще на сонячнику. Тобто це слідуючий етап, про який нам треба говорити і вчити пасічників, це технологія утримання тих чи інших відселекціонованих сімей. Розумієте Ми про це дуже мало розказуємо на семінарах. Все більше, от давайте матки, от там, тройзики, пер, пернери, люди запуталися в тих всіх назвах, розумієте? Не, не розуміють, що то немає ніяких давно тройзиків, немає ніяких вертсбургів, то, то все то така фількіна грамота, сьогодні є просто, ведеться селекційна робота по лініях, ведеться строгий облік по родоводах і програма, яка, якою ми більшість користуємося, цей же ж бібліт, Має здатність прогнозувати 50% того, що ми одержимо, від того чи іншого порування. Але без контрольованого парування нічого не можна одержати, тільки хаос. А тепер стоп. Дайте мені. Да, будь ласка. Юра, псевдонім Наталія. Будь ласка, вкратце, твої твої. Метод ведения пчеловодства в плане кратности изоляции, и получаешь ли ты товар? Да, ну у меня, скажем, давайте так. У меня слишком маленький, наверное, опыт, чтобы что-то ничего хорошего ну, я, тебя. Подход... Пока, я слушаю, как бы в принципе все тоже интересно. Я мне всегда хотелось бы всю эту ученую беседу прекрасно перевести в практическую плоскость. А что делать мне? <смех> <смех> То есть я для себя вывел такую историю. Ну, я нашел... Ну, мне понравилась Карника. Она интуитивно мне что-то зашла. Ну, как бы на, на этом этапе. Ну, пускай будет она. Вот он меня на, на пасеке, я стараюсь ее как-то поддерживать. Я нашел ближайшего ко мне матковода. Господин Пискорский здесь в Казанке. Он входит в клуб Карники Украины. Вот. Я у него покупал матки F1. Я у него купил матку EO. Вот одну выделил я для нее семью и я так понимаю все что я могу сделать я могу брать эту матку и о насыщенный трутневый фон от маток f1 его других там ну, еще с каких-то брал тоже карники и выводить своих маток это все что я могу то есть дальше для меня картина закрыта вот. но при этом для меня, например, вообще не важно, как она выглядит, рыжая, она черная или серая. Моя задача, короче, чтобы действительно она не грызла соседей моих, потому что я в селе живу. Вот. И она приносила мед. Вот. Вот. Ну, пока вот мне все устраивает. Я не... Ну, как бы... Вообще интересно, я понимаю, что мы на разных уровнях сейчас говорим. То, что вот, э, ну, Сергей Брагин и второй забыл, как зовут этот человек. Мне, мне интересно сейчас услышать, Юра, от тебя да. фактор по получению товара от этого медового конвейера. А, а товар, смотрите, значит, ну, я, я увидел то, что как бы, ну, вообще такая есть, как то, что пока я увидел, что в моих условиях мне удается получить. Вот я в прошлом году у меня был и рапсовый мед, и акациевый мед, и подсолнечниковый мед. То есть я получил все три мёда. Вот как сейчас говорят, взяли рапс, залило гнездо, нету пчелы. У меня так не вышло. Значит, что получилось? Семьи развивались. Пришло время, как у меня как раз начался где-то 9 августа взяток с, ну, с рапса, где-то 9-10, ой, не августа, а мая. Я маток закрыл визолятор, и они отсидели в изоляторе до 1-2 июня. Я взял рапс. Откачали мы, поставили магазины, акацию получили и после этого выпустил маток. Они успели за 40 дней подтянуть семьи до какого-то адекватного объема и мы еще взяли короче подсолнух, опять же дома на стационаре. И суммарный получился медосбор в районе 70 кг. у меня с моих скажем не очень сильных семей, там мы дробили такое. То есть как бы меня все устраивает. Вот. Хотелось бы что-то еще лучше? Ну, наверное, нет предела совершенства. Хочется что-то лучше. Все, спасибо вот. большое. Но Я матки были все время в изоляторах на медосборах, и пчелы мне хватало. Я почему, вот Иван Михайлович, вот вы сказали, что если ну, из двух зов выбирают меньше, и породы пчел как-то реагируют, можно дать какую-то линию и какую-то F1 от какой-то породы на акацию или там, ну, кто на подсолнухе работает, на липе. Но мы это решаем другим способом. И изоляция маток, я не буду сейчас, уже давно эта тема работает, уже получает монофлор, монофлорные меда, используя ограничение размножения пчел с помощью вот этого искусственного прекращения его, то есть регулирования. И я был в странах, там, где только начинает семья работать, пошла побелка, вот только в мыслях подумал о, о медогонке, все пошло на расплод, поехали дальше. И так катаются туда-сюда. То есть медосборы небольшие, ограниченные по, своему, по своим срокам, как у нас акация. Пять дней зацвела, погода придавила ее, дала небольшой урожай, небольшой товар и все. Какие точно медосборы и в некоторых странах с таким рискованной кормовой базой. Но используя вот фактор прекращения размножения в нужный момент и на определенное количество, дает возможность получить монофлорные меда. И настораживает пчеловодов многих, не зная биологии пчелинной семьи, и как, и как формируется жировое тело у пчелы, где и каким способом. А формируется он в личиночной стадии. И как можно этим управлять? Я не случайно попросил Юрия, чтобы он дал четкую, конкретную картину по по ученню монофлорних мідов, от три він поучив, при породі, ну не тако, не супер, ах, какая, а приміняє технологічну ізоляцію, поучає от ці от, то є, позитивний результат. Не, ну, то понятно, так, що... понятно. я ж про що вам кажу, що дуже важливий момент сьогодні це володіння технологіями у відповідних умовах. Я, наприклад, по-іншому це роблю. Якщо я, мені треба одержати, наприклад, мед, ранньовесняний мед, у нас тут починається крушина, да? Крушина у мене починається з 10 травня. Я до 10 травня розганяю сім'ї, а тоді матки забираю, отдельно роблю отводочки маленькі, буквально на, там на 2-3 рамочки, забираю матки, щоб у них не було відкритого розплоду що вона що вони не використовували цей немаленький маленький взяток на вигодовання розплоду тобто то саме да, що ви да, що да, він да, розказав чоловік да, розумієте яка в мене будемо казати, моє переконання, Я матка в мене працює, вони там поїдають собі якийсь мед, ті частину бджіл я забрав. Ви ж розумієте, що мед носить тільки 30% бджоли, а все решта обслуговує все. І чим більше розплоду, тим більше вони використають меду, більше бджоли буде зайнято на його вигодовування, на його догляд і так далі. Тобто тут ізоляція матки 100% дає можливість використати не 30% бджоли, а всі 70%. І тоді виходить, ясно, що ми отримуємо мед, Ну, якщо в нас є взяток постійний, розумієте, постійний, то я тоді втрачу, не зробивши відводки, щоб матка має постійно відкладати яйця, щоб було постійно, -по, ну, якби, поповнення робочою бджолою. в чому ця фішка. А в тому, ви, Діпер Майер не чули такого вченого? Він знаний мавритцею у свого часу і в середині і, того століття був. Так от він яка в нього була у нього була фішка бжола яка не вигодовувала матишним молочком молоду лічинку да. зберігає потенціал свій на такому рівні що при медозборі вона фатально не зношується вона не то що не зношується та бжола яка виробляє молочко для вигодівлі розплоду та бджола, яка виробляє, доглядає за матками, вона використовує дуже багато життєвої енергії, тобто так. комплексу амінокислот, і вона вже на медозборі працює 20 днів, 15-20 днів більше. Коли вона цього не має, то вона, ясно, що вона собі, себе добре почуває, і в неї життєдіяльність, її продовжується на 30-40% в літній період. І таким чином ми одержуємо хороших заряджених невиснажених бджіл на медозбір так так у неї, це... у неї біоресурс Іван Михайлович у неї біоресурс подвоюється як мінімум якщо вона не да, вигадовувала но... малечком, молочком розплод. дивіться навіть якщо пасічникам просто пояснювати хай звернуть таку просту увагу От, пропала матка не було розплоду а сім'я живе і меду нанесла а потім собі ще й матку виховала, і взиму пішла хороша велика сім'я. О, все є, в природі все воно до, до, доведено. Все продумав, природа про це все подумала. Кажу, ну, ну, от, кажу, єди, наша задача — це навчити людей технології посічникування в їхніх умовах, під їхні задачі. Так, от і все. Так, так. І, і тоді буде. А яка там бджола, там вона, вона рижа, сіра, каштанова? Ну так. О, так, так. Тут ролі вже не грають для пасічника, для селекціонера. Да, от ми сьогодні я відбирав там, е, здаємо на секвенсори, робимо зараз генотипування на наших бджіл. От я сьогодні відбирав. Ну так, да, ну от вся я відбираю, бо нам необхідно знайти референтну бджолу, яка ну, ніби наша місцева. Ну я розумію, що місцевої бджоли як такої вже давно немає. І розказувати сьогодні, що то наші аборигенні от місцеві аборигенні бджоли. Я їм пояснюю, немає місцевих аборигенних бджіл, відбувається інтродукція генів. Люди привезли багато бджіл за останні десятиліття, не вважаючи навіть на те, що бджола лише між собою відбувається якісь інтродукція генів. І, коли люди їздять до збору, які щось привезли, а матки ж ніколи не спаруються за своїми, ну, з братами. Ну це вже доведено багатьма вченими, не треба жераз то толкувати. Як тільки з'явиться якась інша там раса, матка обов'язково спарується з іншою расовим трутнем, а не зі своїм. Ну, то правда, і треба то розуміти. Тому без проблем треба, щоб людина розуміла, що вона робить з тими бджолами. А то, що обмеження, то ваша методика, вона скоро буде масова, тому що тропік з'явився зараз на Полтавщині, а як він вже з'явився на Полтавщині, то він вже з'явиться всюди. А тропік без обмеження матки, без припинення розплоду неможливо винищити. От і все. І так що найближчим часом нам прийдеться, хочемо ми того чи не хочемо, маток ізолювати, щоб не було розплоду, щоб винищити того паразита, який вже приїхав в Україну. Так, разом з ворога. Разом з ворога буде, бо буде розірваний цикл розмноження і все на тому. Так. А можна ще таке писати? Функціонери придумали... Так, Будь ласка. Скажіть, я... стосовно ну, можливостей бджоли ну, під час ізоляції, якщо, наприклад, розігнати з весни сім'ю, ну десь до, до там до 10-15 травня ну коли вона в піки буде закрити маткові ізолятор і не випускати її аж десь до серпня місяці щоб вона відпрацювала весь медозбір і травень і липень і червень як вже закінчиться сочник вона видужита та бджола розплоду не буде матка в ізоляторі я так розумію недорогіння тільки метноси і ну не що практи. з того вийде дивись є практика така є такий кавальов він до 10 червня не до травня а до 10 червня максимально нарощує сів'ї потім зачиняє ізолятор і до на півтора-два місяця повністю вибирає весь медовий конвейер потім випускає обробляє і, ну, і розуміло, що жодної чарунки, там навіть трудевого розходу нема. Все, якщо яка, яка, який паразит, то він на дорослі бджоли, він обробляє, починається ну, це я показую оці три, тричі ізоляції. Я теж закриваю, зачиняю матку в ізолятор перших числах липня на цілий місяць вибирають товар з посолмуха. Потім випускаю на початку серпня, нема розплоду, обробляю щавелевою кислотою всього один раз і все. І даю їм місяць для того, щоб вони наростили зимову бджолу, але за відсутністю паразита. Зимову бджола вигодовується за відсутністю паразита. В крайньому випадку його там дуже, дуже обмиль. І все і зачиняю потім на початку вересня або в кінці серпня в ізолятор і до самої весни і я стосовно вам... ми коли це робили в себе то є такий момент у нас є такі групи бджіл, як я закрив матку через 10 днів з'являються маточники тихої заміни і коли ти вже потім матку випускаєш матки всі номерні в мене, з кольоровими мітками з фігурними Дивіться, вже бігає молода матка, і вже вона червить, і вже стара матка бігає, і молода матка бігає, така є проблема теж. Закладають маточники тихої заміни, коли матка ізольована. От нас є така вони, проблема. Іван Михайлович, вони не можуть закласти матку тихої заміни, то, то звичайні свіщеви маточники. Ні, ну так, да, звичайно свіщовий мат, я до того говорю, що коли матка ізольована, вони якийсь перший тиждень, е, ну, ще, коли її відчувають, то вони ще нічого не роблять. А потім закладають 5-6 маточників і з них виходять, виводять собі матку. Але ж дивіться, якщо вони навіть заклали маточник свіщовий, поки вона, да. поки вона вийде, поки вона обгуляється, ви візьмете товар по-любому. Так, да, так, да, однозначно. Конечно, так що. І ви ви деякі бжалярі навіть ізолюють тільки для того, що вони цей фактор появи свіщових маточників і можливість при наявності старої в ізоляторі обгуляти ще й додатково молоду. Вони цей, цей прийом використовують якраз і на заміну маток. Ну тобто, це технологія працює, її може користуватись. На всіх напрямках. Ну, я пояснив, що як я це роблю, коли в мене є план плановий взяток. З е, от, наприклад, е, от в наших умовах є крушини, є величезні запаси в лісі. Крушини. Мені треба взяти крушиновий мед. Він на самий популярний. Так, от я маточок беру в нижньому корпусі. Оставляю все матку наверх, підніму там три рамочки з розпаду. Так так, так, так, так, а внизу я їм оставляю. Дивлюся, заклали маточник, я їх позривав, роздав їм з групи, якої мені треба маточники от на шостий день і вони собі там з ними нянчаться все маю спокій дві неділі без так, проблем так Хоч, та, же, а потім принцип такий же тебе... так да, абсолютно те саме такі кажу, що в мене просто є ще вверху матка яка ну далі червить і тут ще є такий момент я правда дослідів на цьому не закладав ну австрійці колеги наші там вони кажуть що якщо матка довго була закрита в ізоляторі, то в неї відбуваються якісь там фізіологічні процеси. Ну, я того не перевіряв, створю, ну, не можу стверджувати. І каже: якщо ви матку міняєте кожний рік, то ви її можете закрити в ізолятор. І різко, ну, коли вона в пік розвитку, її взяти закритий в ізолятор, щоб її не могли так вигодовувати бджоли, як е, вона би була вільно. І в неї тоді відбуваються якісь фізіологічні зміни. І я не знаю, я не зустрічав ніде. Щоб хтось зробив такі дослідження, може де Я вам є? зараз скажу. Я вам зараз скажу про ці досвід. Із, ізолятор, ізолятор це є інструмент селекції. Жорсткий, бо матки в замкнутому пространстві з, з, з якоюсь недоразвітою фізіологією або скритою патологією, в ізоляторах не виживають. І на перші, в перші роки, коли я займався ізоляцією, у мене було десь про це відсотків 90, тільки я зачиняю матки в ізолятор, вони закладають свіщеві маточники. Mm -hmm. От там бджолаш приймає матку двома способами, через, через шлунок, тобто через харчування і через обоняння, mm -hmm. через злизуючи речовину маточну або ну, через немає, запах кремля. Якщо ми її зачиняємо в ізолятор, все, ми обмежуємо злизування цієї речовини. Тільки феромон. А яєчники, активність яєчників напряму зв'язана з активністю феромона. Якщо матка як репродуктор добра, вони, феромон у неї теж вони відчувають добре. Маточники свічеви не закладаються. Так ось після 5 років ізоляції, це було початок 25 років тому, у мене зараз при ізоляції маток і при цій э, такої ну, э, любительській, можна так сказати, селекції, зараз закладають, ну, процентов 5, може, свіща, закладають при ізоляції основних маток на, на кінці сезону вже. Ви обгулюють, обгулюють молоду матку, я її другий, другим дублером ставлю в ізолятор, і вони йдуть так в зиму. Так, що така вам, такі вам досвід. У вас відбулася селекція на феромон. Так, да, да. такий такий в мене результат. Коли е, ізолював, то всі матки помісні, які були в всі до єдиного заклали маточники. Всі селекційні матки, ні, жодної не було, О, жодної не було. То, то це відбір і все. вам, бажаю. Ще хочу Пару слов сказати. Давай. Іван Михайлович сказав за технологією. Так? Є один критерій, в будь-якої технології є один дуже важливий критерій. Якщо пасічник навчиться на початку медозбору е, міняти структуру сім'ї ну, в пользу довгоживучих, долго, довготривалих бджіл, то він завжди буде з медом. От е розумієте це і робіть. І тоді дуже багато питань по, е з питань е породи, назви їх відпаде. Бо буду, після цього вас будуть цікавити тільки е характеристики цих бджіл. А на назви, включної назви породи. Е, Довжди в нас, у грамотних людей, асоціюватися саме з характеристиками. І коли кажемо карник, ага, медгніздо, е, ну тось своє, кажемо Бакфаст, ага, е, не дуже раїться, е, е, вибраковується е, тільки по характеристикам, не як він виглядає. Якщо степова, ага, маємо е, гарні, гігієнічні, гі, гі, гі, гі, Характеристики в цієї чили. От саме з цим е, повинні асоціюватися е, лінії породи. А в нас е, у, у постсовєтських людей є деякі комплекси, чи хвастовство, чи що це таке, я не знаю. Боротьба між міжпородна боротьба. Дивіться, як ви кажете, Селекція по, по тривалості життя, по довгоживучості селекції. Не, якщо, матері, якщо вони. Не. Я щось зрозумів. Не, не так зрозумів? Ні, ні, ні. Питання не в селекції, а е, структуризації бджоли на саморобчі бджолі на користь довгоживущої. Як, яким чином? Ну, яким, чином? яким чином? Скажіть, будь Я, є два способи. Змінити структуру можна двома способами. Перше це підсадити е, матку в ізолятор. Так? І чась бджоли вийде і не буде кормити, стане довготривалою. Я вже казав, що е, книгу про біологію джили ще не написана А інший спосіб це ми можемо взяти в сім'я, яка на початку розвитку ще йде. І може вона тільки к другому взятку е, ну, розійдеться так. Ми можемо в неї забрати, закрити і запечати розплод і додати перед взятком. І ми змінимо структуру сім'ї. І завжди будемо, з моментом, завжди. Оце в, в будь-яких технологіях критерій. Розумієте я про що? Ну критерій. Нема, нема відкритого розплоду. Весь ніктар іде в товар. І вся різниця. Так і є. А яким чином, яким чином ми цього добуваємось? Або, або ми матку зачиняємо ізолятор за 10 днів, або ми забираємо відкритий розплод, даємо печатний. Ну, те, те ж саме. Або, як іван ще, Михайлович каже, підожди, підожди. Йому потрібно взяти перший е, дефіцитний, там, елітний метод з його там дікаросом він робить відводок на старої матки або на горою ставив сімейне утримання внизу основна льотна бжава матка поки там обгуляється він забира товар і все я, так, зараз, кажу, далі, я зараз далі У мене зараз стоять якщо ви бачили фотографії з у мене зараз всюди зимують в двох корпусах зимують матки вони з весни розвиваються Потім я їх з 5 травня починаю перевиватися, я їх забираю, то все об'єдную, У мене виходить 8-9 рамок критого розплоду, і починається взяток. А відкритого немає бо маток я забрав, вони не насіяли нічого. Те, що було там за 5-6 днів, запечатали. Вся бджола працює, аби погода була. А саме те, що вона не роїться, вона не, вона не має куди роїтися, битком бджоли набито, аби блистало сонечко годину-дві, вже нектар. Так що така ж в мене метода? Ну, все добре, все ви, то, те, що працює. Володимир Так, будь ласка, пробачте. Ні, ні, ні, ні, ну, гаріть, тоді, гаріть. тоді я, да? Можна. Є ще після таке. Якщо ми на початку сезону це зробимо, ми міняємо структуру в пользу довготривали життя, то ця бжела робить і на другому, і на третьому взятку. Розумієте? То це, це вже... І тільки стрес може її вернути, навіть викармлювати лічинку, там, кормити молоду бжилу, але якщо вона вже пішла в фуражери, вона назад не вернеться і буде весь сезон працювати. Розумієте? Так, ми про проти балакаємо. То в цьому вся фішка. Дякую. Це наша Я, Главная наша фишка. В регулирование да. биоресурсом медоносной Извините. пчелы с помощью прекращения размножения, то есть контрольного размножения. Сохранить, где потенциал медоносной пчелы кроется и биоресурс. В жировом теле, в развитом жировом теле формируется жировое тело в личиночной стадии. Все, на момент закрытия матки в изолятор, должно быть максимальное количество разного возрастного расплода. 6-8 рамок на додан переводе. Все, закрывайте, и вы можете выбрать весь конвейер полтора месяца медовый. Полностью вся пчела, та, что выйдет из расплода, она будет долгоживущей. Так. И медосбор для нее не помеха. Ну то, розумієте, тут якщо в тебе небагато сімей, там 50, допустимо, ну як в мене стоїть 300 сімей, я не можу з ними нянчитися, мене, я просто корпус з маткою забрав, там розпліт від неї викинув, перекинув У мене на догляд за однією сім'єю, я 5-6 разів в сезон можу глянути до сім'ї ті, які стоять на медозборі. Тобто перший раз формувати, перекинути корпуса, забрати маток наверх, або один пакет продати, а друга матка наверху за там чотири рамочки у нас там живе, а ті працюють на медозбір. І вони можуть так, як ви кажете, два місяці можуть працювати. Ні, хрена їм не буде. Вони не сильно вилітаються. Бо дехто каже: о бджола вилітається на взятку. Та якщо вона е, не годувала ли розпліс, вона так, не головний. вилітає не вилітається вона да вона ось сяде там процентів 20 сяде вони крила в них там вони загубляться але в основному вони всіки принесуть що тут е, нема що зрівнювати так. але треба працювати з тим треба працювати треба натягатися тих корпусів попереставляти ну, коротше то ціна вопрос, Це на вопрос. <с <с а тим більше, якщо меду ніхто не хоче зараз купити, по 60 гривень мед продавати, так, щоб ви вдавилися. Будемо займатися опиленням, казала Адамчук. Будемо апеляти сади і дікароси. Дікароси, так. Да. Да, в нашу страну в цвітущий рай. Гай. Так, да, так, да, так. Да, да. Ось таки Вони, виженим, ви фашистів виженим. Так, да, тільки як виженим ви фашистів. Компанія «Адамчук» придумала таке явище, як аборигенні породи і бажають отримати е, от, гроші на їх утримання. Mm -hmm. Розумієте, це, це різні поліса, де аборигеня, де породи. Вони, ну, у них все є. Так, пановні, два, два, два, два, два ведучих головних спікера. Давай ми дамо комусь ще висловить давайте, давайте да питання якби були ми реально щось про щось говорили а так ми це все між собою обговорюємо. ну нічого а що а що користь теж буде від, від того що в мене був стрім он, з грузинами вони до речі хвалилися що ви до них приїжджали два часа два часа ми з ними проговорили і я кажу давайте по вопросам Він каже ви стільки розказали що спрашивать уже нечего Ну, може, хтось щось скаже або ремарка, яка була. Так, да, і щоб були питання, ну, так легше, бо так, що поговорили. Я завжди на лекціях, ще коли у нас в університеті лекції читав, питаю в кінці, кажу, ну що, є питання? Мовчать всі. Кажу, ну або все зрозуміли, або нічого не зрозуміли. Ну так, два, другого, третього не дано. Так, да, то точно. Так, питання будуть до головних спікерів? По матководам, по селекции. Уходим, да, закинчиваем. Володь, вы спросили, какая цена на матах будет в этом году? Я сказал, что 10 евро, как было 5 лет назад, так 10 евро будет и теперь. Не знаю, в кого там я, но вот мы себе так, вот такую цену поставили. І так ціну тримаємо 10 євро. Хоча то дуже смішна ціна за матку. В Германії матка сьогодні 45 євро як мінімум коштує. І менше німці не хочуть нічого продавати. І австрійці. Це звичайна матка з горного обльотника. А островні, напевно, в них вже були в цьому році по 75 євро. А напевно, підуть зараз на 90, на 80. Я так думаю. І так само інструменталки підуть вверх. Так що тут з матками теж є питання. Не знаю. Я Иван Михайлович, быть, а там... чем мед у них? А, будь, будь у них? У них мед разный и разные цены. Ну, ну, я в Польше зараз мед 300 гривен литр. Ну, 900 грамм. 300 гривен на наш день. Ну да, а если уровень еще откорректировать под уровень... Так, да, ну, просто розумієте, от там я читаю, значит, Європа пустила нас в супермаркети. Головне, добре сказано, ти, я коли звернувся, кажу, які треба документи, та, там такий список документів, що я краще я тим медом займатися не хочу. В Україні краще, проще продати, да? да? Капець, я тобі кажу, та і то, і сертифікація на то, і аналіз на то, і дві лабораторії тільки роблять ті аналізи, і мозги тобі винесуть, бля. а ми не хочемо покупати в баночках, у вас не така розфасовка, етикетка має бути така, там специфіка така, Думайте, та не ваш шлях трапить з вашим експортом таким, що ми не можемо то зробити, але вот широкий жест. Європа відкрила рын... полки для українського меду. Ну, ну, побачив. Ми на 20 для пана Ірменка. Можна? В, отсутствие... да? В Украине зараз відсутні. Можна, да? В Україні зараз відсутні ну, та, така послуга як тестувальник, Поскольку э, э, селекция, это селекція це дуже Дорога справа, і не фінансується майже всіх, все, що робиться, все за влажний кошт. То завжди є спрос на тестувальників. Це люди, які повинні взяти баток, протестувати і розповісти про них все, що вони показали собі, і вернути. Важливо, знову на обмін, і цей процес може бути безкінечний. Я вам, е, ну, як порада така, знайдіть такого тестувальника і вчіться тестувати. І завжди у вас буде новий, свіжий, передовий матеріал. Для, Собі відберете, кого завдомий, який, ні, забор, ні, який подобається. Ні, Сергій, я дождусь, поки ви з Іваном Михайловичем зробите центр у нас, а, і ми що? будемо вас, як донора, будемо купувати високої якості племінний матеріал. Тим більше, я знаю, що Іван Михайлович, у нас стравний, обльотники в нього є, так що там буде, буде як. Ну, так, так, і, так і в мене обльотник стравний. Я кажу, що нам була б дуже допомога велика, якщо, якби хтось зайнявся тестуванням. Розумієте? Ну, в мене є друзі, які мені допомагають. Але я не можу стільки сім... в своїх умовах стільки сімей держати, скільки є важливості і скільки є потреба. Тому це е, повинна бути колективна. Можливо, як, як коли буде центр, it's так будуть і it's hey. контролі, буде, буде товар, знайдеться і покупець. Як оце з'явиться у вас центр, і тестувальники де тільки візьмуться. Бо їм okay. теж треба себе десь проявляти, розумієте? А так зараз вони ж у мене не будуть проявляти на любітельській пасіки свої, свої здібності. Звичайно, вони будуть, вони вони ж будуть і на сертифіцірованій пасіки племінної будуть себе свої, свій фах демонструвати. Де ви розумієте, от ми працюємо, ми, у нас е, система тестування побудована таким чином. От у мене, допустимо, є 5 мікроліній. Кожна мікролінія е, має 12 маток е, в, в тестах. Ці 12 маток я розподіляю і по інших селекціонерах своїх, які в нас в об'єднанні. Тобустимо, Довгоник в мене, Керек в мене, Наталія Бомбушка в мене по одній лінії. Значить, я їм даю по три матки і три залишаю в себе від оцієї мікролінії, яка в мене йде в дослідах. Так? Слідуюча моя мікролінія 92-га. В мене там знову чотири наших селекціонера. А вони дають мені своїх маток. Розумієте, як побудована в нас система? Тобто я роздав... Дев'ять маток і дев'ять маток у від своїх колег. Вони тестують моїх маток, я тестую їх маток. Таким чином в мене на різних стендах, на різних пасіках тестуються мої матки визначеної лінії. Так само їхні матки тестуються в мене, вони мають різне походження, вони можуть бути на одному облітнику. Ми приїжджаємо, наприклад, на перший тур на облітник, я привожу там 60-80 маток, да? ну обліт там 50% умовно рахує. ну десь так і є 50 іноді 70 а іноді ще 30 ну, от, і матки які облетілися на облітнику я тут же виписуємо у нас там така організована робота тут же виписується паспорта на маток які облетілися і тут же ми роздаємо міняємося. я роздаю своїх маток від них беру їх маток і не цілий рік вони в мене працюють на тестуванні Отаким чином у нас організована ось ось тестова робота. Коли ми роздавали просто пасічникам матки на тестування, то в кінці року рідко хто відзвітувався, що він відтестував. Розумієте? То така ментальність нас поки що є. Ну як? Він каже, та некуда, Михайлич, да Михайлович, особливо там Схід. Ми... Та некогда, я розумію, що в нього там взяток, йому там нема коли описувати, скільки в нього там на 15 червня було розплоду, скільки було меду, в кращому випадку подзвонить і скаже: Михайлович 90 кг взяв з твоїх маток". Ну добре, що взяв, але з якої саме? Та все, забув вже. Забув, які йому там матки дали, хороші, всі хороші. Ну от і все. І тому, Сергій, є проблема з людьми. Так, є проблема. Так, да. треба таку систему зробити, я думаю, оце, що ми зробили, тобто я тестую твої, ти тестуєш мої. Ми з тобою знаємо критерії тестування, ми знаємо правила тестування. І в нас немає такого, що от я собі там твоїм маткам менше напишу, а своїм більше. Тому що програма наша виводить середнє значення. Допустимо, в Малихіна є три моїх матки, в тебе є три моїх матки там ще в кось ще є три моїх матки, ви там 25 червня занесли в онлайн-режимі показники по них, і програма далі рахує, а в кінці сезону я таки можу подивитися, середнє значення в тебе на пасіці, в Малихіна на пасіці, ще в когось на пасіці, і програма вивела середнє значення, і, і все, і так само я подав твої, Володі Малихіна, і так далі. Отак От працює наша система зараз. Тестування oh, ну. є проблема. Є проблема. Розумієш, тестування повинно проходити в однакових умовах, а три матки е там, три матки там. Ти їх по е багатьом пунктам не, ну, не зрозумієш, бо умови різні. А ні, я... та, в цьому якраз фішка для України, розумієш, Це ми з, з Бухліром довго сперечалися на ту тему, потім Бінефель нас помирив, і він каже, в українців методика правильна, тому що вони виводять середнє значення в хорошому медозборі і в поганому медозборі. Ясно, і що в тебе хороший медозбір, тебе всі матки будуть класно нести, а в мене того медозбору було, наприклад, 10 днів в сезоні, і тоді матки мої, ясно, що себе не проявлять, але коли в Малихіна моїй матки теж себе якось показали, і ми вивели середнє значення, і машина обрахувала і вивела нам індекси, ну то ми маємо середнє значення по трьох стендах, правильно? Ви мені лінію підберіть для маточного молочка, а не для мене. Це тяжко. Тяжко. Слово. тяжко не я не ваш клієнт, мені <laughs> Я не ваш клієнт, друзі. Є е, е такі лінії, є е, такі лінії. Так, є да, ну, е такі, що заливають, а є такі, що не випробувати. Це тяжко знайти. В світі є е такі лінії, так. Я скажу сна. вам цей, хлопці, я вам скажу: у нас є такий Петро Воробець, він все життя займається маточним молоком. Так от я він колись мені присилав маток на тестування. Так, от його матки вони відрізнялися саме от тим, що ви кажете, що вони маточники були на четвертий день залиті молоком. При тому, що в моїх маточниках, в моїх виховательках, а виховательки в мене десятирамочні, і обов'язково стоять кормушки. Там вони завжди в хорошому стані. У них достатньо кормових запасів, білкових, углеводних. Не було стільки молока, скільки в матках Петра. Але Петро, каже, вже десятки років займається маточним молочком. Збирає там по-рідному. Казав там то 6 кг, то 10, то 9. Як, який рік в нього там виходив? То можна в нього запитати. Володя, я так, запитаю, я, Ігор, Ігор, Ігор. Я 10 збираю, ти ж сам. Ну, ну, ну так хто би не збирав, якби Малихін не збирав 10? Я до того кажу, що в нього є ці матки, які він підбирає якраз, які добре дояться, як він каже. Є такі сім'ї, які дояться, а є такі сім'ї, які не дояться. Ті, що дивіться, не дояться, він випраковує. А дивіться, як я, яким чином я роблю таку, таку селекцію по молочку. Я на початку сезону даю по, одной, по одній планці всім сім'ям. Всім, ага. правда. І дивлюсь на, на всю продуктивність. Є такі, є чисто заточений підмет. Ото ти їй давай, вона зразу язиками затягнула, от і все. от ти не робив. Навіть у от от от ледь от от от от от от от от от от от от от от от от от ну, от от от Я її не мучаю, я от не мучаю, ото зробив зразу тест. По всій пасіці вибрав ті, що на молоко, і все. Вони, оті, що на мит, в крайньому випадку я можу пергову рамку взяти, там, як сім'я-помощниця, або розплод печатний, або молоду бджолу. Але ось такий відбір я проводив у себе. Так, да, звичайно, так. Ну, я кілька років відбирав, мені замовляли пергоноси, знаєте, для перги. То ну, років п'ять ми відбирали маток. Які, колонії яких носили дуже багато перги забивали пергою і потім ми дійшли до, до, до змислу що крім того що треба підібрати е, маток особливість яких є збирання великого кількістю пилку і перетворення їх в пергу то ще є і технологія якщо є внизу можливість назбирати перги то в нас були такі сім'ї що забивали повністю нижній корпус пергою по 10 рамок було перги забито а були такі, що зовсім, а, буквально рамочку, дві з пергою і все. А ви знаєте, це як збирають, біде... як пергу збирають он, один з передових джерелів Польщі, Володя Вакулюк, він частенько у нас буває. Вони дають поворамку вниз, один ляток нижній, потім на, полура... на корпус поворамки стають розділну решетку і зверху працює матка. Вони йдуть через нижній корпус і вони таким чином набивають і нижній корпус полурамки пергою. Ну я не знаю, я працюю з трьохсотими рамками, то кажу, коли ми займалися, це Віктор Пап, в нього була така задача, в нього, видно, було замовлення на пергу, і він то нас всіх просив, в кого є такі сім'ї, які несуть багато перги, ми потім вирішили давай ми тобі підберемо щось і ми так от відібрали ну то Скарпатки ми підібрали такі пергоноси я їх прозивав до речі там чітка кореляція чим більше матка яйцекладку має тим більше бджоли несуть перги от вже так пов'язано як тільки вони несуть багато перги мене меду не принесуть зато буде розплоду тьма і перги ну але так. ціна вопроса перга значно дорожча за мед і тому вигідніше її вирощувати Головним стимулятором Ви... активності фуражирів пульценосов це відкритий розплод, його кормити треба, зрозуміло да, вони несуть От... І тому можливо воно є таке, що у нас кажуть Карпатка вона каже розплоду від бруска до бруска і від краю до краю, а меду нема Ну але є така Карпатка, яка так працює, а є така, яка гарно працює і гарно підкове з медом і в надставку йде, то каже От Карпатка не йде в наставку. Ну така херня, таку дурницю розказують. Вся бджола йде в надставку, якщо правильно все зробити, вчасно розширити. Вся бджола. Ну, я не зустрічав таких, які не йдуть на ставку. Ну що, є, ну, є випроси? Нема? Давайте щось будемо робити. Або Давайте, по буде, ми будемо закінчувати зараз. Ще одне питання, Валерій, да, ваш вигід. Так, такий випрос, Іван Михайлович. Тестирование маток происходит в течение летнего периода, весь сезон. А есть, имеются методики или разрабатываются, чтобы было тестировано за более короткий промежуток времени, неделю, две, три недели. Чтобы человек есть. понимал, какая матка, какое ее качество. Природные Нет. возможности матки это одно, а условия, которые создаются в процессе пчеловодства, это другое. Правильно. є така єдина є методика мені відома єдина методика мені відома тестова методика експрес методика по медопродуктивно я наскільки б жила буде медопродуктивно відкладати мед ну але вона знову ж вертається до того про що ми вже годину проговорили готуєте сім'ю свою і починаєте її корміть Кожен день там по літрі, по літрі, по літрі, даєте їй 5 літрів сиропу, і на шостий день дивиться, як вона його поскладала. Якщо вона його залила гніздою і зробила підковою, вона буде носити мед. Якщо вона його розісрала по всьому гнізду, вона буде з розплодом, і меду вона не принесе. От це саме простий тест, який ми добре проводимо. Маривати сонце на наступний <клухи> <клухи> на, на сезон. Розумієте? В сезон да, взагалі... виводу не, не чіпайте їх, хоча можете зробити деякі виводи, якщо бджола змінилася по зимінні. Да. А вже з весни, з тільшого сезону можете якісь виводи проміжні зробити. Тобто, в ми... сезон уходить. Дякую. Дивіться, ми фактично тестування от робимо за методикою європейською. У нас тестування сім'я проходить два роки. Перший рік вона народ... вона, ну, в принципі, наші всі матки народжуються від коронованих маток. І тому вона людина, коли її від мене одержує, перший рік вона її просто переводить сім'ю на цю матку. Вона вже може побачити, наскільки вони лагідні, наскільки вони добре зимують наслідуючу весну вони бачать, як вони зимують, як вони борються з кліщом, не борються з кліщом. А от по медопродуктивності ви можете побачити тільки на наступний рік. Так. І от тестування ми от зараз от якраз здаємо звіти в Бібрід по матках 2021 року. Ті матки, які в мене в 2021 році пройшли, вони запротестовані в 22 му Зараз я внесу їх дані, і вони вже будуть далі опрацьовувати, їх буде машина. 15 лютого ми побачимо, якщо в мене матка має родовод, вона там п'яте покоління, шосте покоління має вже, да? то я вже побачу її показники. І що саме цікавіше, момент, вона на другий рік має високі показники, селекційні там, меду, наприклад, 130%, 120%, 118%, загальний селекційний індекс там, 116%, 118%, може, якщо подивитися в Бібриді. А через 4 роки в неї селекційний індекс 100%, 101%, 102%, але стабільний. І тому дехто думає, о, я таку матку класно купив, 128% селекційний індекс. Та, чоловіче, ти купив просто молоду матку, яка ще не має родоводу і яка не закріпила свої ознаки. Як тільки вона закріпляє свої ознаки, не вибраковується з селекції, вона, селекційний індекс високий мати не буде. Максимум це 120, 118, ну ніколи не 140. Так, так, так що, якщо хто там буде купляти маток, то не, не ведіться на то, що там селекційний індекс низький, допустим, 100, 101, там, У мене колега є, Ян Зіглер, він, він каже, в мене матки з високим селекційним індексом були перших 5 років, а тепер в мене 100, 102, 107, але мої матки несуть більше, як матки з Кірхайна. Ну, і він правду каже. Так що, така специфіка є. Тестування – це 2 роки. Так, добре, шановне панство. Давайте будемо закінчувати, мабуть, бо ми сьогодні розійшлися не на, на жарт. Ну, хоч знаємо, що ми всі живі. Ну, добре, іти. <гум> так, Сіле... <гум> протестували, що ми живі всі. <гум> так, ну що, дуже дякую за спілкування. Дякую. На все добре, все буде Україна до перемоги. Дякую, дякую. Спонсор Гаврій Збройні сили України, правильно? Так. Да. Слава Збройним силам України. Yes. Велика, велика їм вдяка, велика вдяка тим хлопцям, що сьогодні там. Так, Тому так, що... велика вдяка, всім. Ми тут велика. можемо тобі скиглити, що нам електрики нема, що в нас то нема. Ну, я знаю, що робиться там, особливо на нулю. Так. Дай Бог їм здоров'я і божого благословення. Хай... Хлопці, бувайте здоров'я і всім щастя. Так, буваєте охоронити нашим збройним силам, хай тримаються, на все добре. Надо да брать все желать. Да, да всем всем, спасибо, всем спасибо, да спасибо, до новых приятно. встреч. До свидания. До новых встреч, спасибо, ребята. Всем. Спасибо всем до свидания.